L'exposició s'inclou dins del programa del Festival Euskal Sona que fa 20 anys, eh, aquest 2017, i la proposta surt d'una conversa amb el fotògraf Xavier Mercader. I la idea és aquesta, mostrar tot el, un recorregut de, de les visites dels grups bascos a Barcelona durant aquests 30 anys. Sí, a l'exposició es pot trobar això, no? la, des de la varietat d'estils eh, que han, han, anat venint, han anat venint a Barcelona fins a, a noms molt coneguts, a, a les fotografies del Xavi Mercades es poden veure des de grups mítics com Evaristo, Cortato, Neoguerriac grups que ara jo crec que gairebé tothom reconeix, fins a les fotografies del Jordi Borràs o de l'Igots, que, que mostren nous estils, noves, noves propostes i, i grups més reconeguts i altres que, que mostren la varietat que tenim a Euskal Herria, no? que d'això es tracta també festival de música. Una exposició que va més enllà de, de cantants o de grups que et damunt d'un escenari i, i veur-les cantar, eh, jo crec que és una exposició que té molts matisos fins i tot social. Hi han detalls a les fotografies que, que crida molt l'atenció eh, que van més enllà de la música, no? tant des de l'aspecte polític social o detalls de com vestien, com feien els concerts... Eh... No sé, jo trobo que té una, una riquesa bastant, bastant gran i curiosa. No?